Вікторія Васильєвна у перший же день почала звільнення. У той час я не залишилася байдужою. мене тут кабінет. Дуже багатьох було звільнено. Я вже мовчу за директорський корпус, я мовчу за вчителів, скільки їх є на рахунку в Виноградівському ОТГ на даний час звільнених. У той час я не залишилася байдужою, тобто встала на захист саме тих людей, які просто так їх, напевно, звідняли, як зараз мене». Зараз, перебуваючи на їх місці, знаєте, наскільки я задоволена, що в той час я їх не залишила наодинці із своїми проблемами. Коли я все-все переношу, коли знаю, як важко втратити улюблену роботу, яку тебе просто взяли, забрали з перед носа, я б, напевно, себе не поважала, якби в той час не опинилася на тій же передовій. Марія Юлійовна, я передиваю вас. Будьте добрі. Ви скажіть краще, як ви на посаду попали, то буде... Uh, давайте Робу. я вже... Мене не передивається. Будь ласка, мене передивається. Я не... Шановний, я не перебивав, я казав. Я не перебивав, я не перебивав. Я не перебивав. Я, не перебивав. я, не перебивав. я дуже щиро вдячна усім за цю підтримку, вдячна за ті слова, тому що достатньо часто між учителями виникають питання, що професія вчителя, вона не вдячна. Звісно, це за керівника, точно повім, що вона не вдячна, але сьогодні бачачи відгуки наших учнів, читаючи їхні пояснення, як телефон не замовкає і все інше можу точно сказати, що моя праця, моя старанність і все, що я робила воно є Вдячним і я впевнена, що все-таки і правда живе на землі. Ця правда тут саме серед нас. І те, що зараз обливають брудом, я вам скажу більше. Коли я закінчила свою діяльність на посаді директора, як сьогодні бачите, така дуже недобра. Одне в мене ще питання виникає: чому зібрали батьківські збори? Як це суд? Чи це батьківський збороди де порядок денний? Перше питання про організацію нового навчального року в умовах воєнного стану і про дотримання санітарних норм. Я воєнний стан чи є санітарні норми? Ні, я зараз на передовій. Я зараз у бою. Але чи всі на тій передовій і чи всі на своєму місці?